يستعيدها بشكل جميل لا زالت الفرصة في وسط الميدان الى الجيش اليمنى المنتخب اليمني يريد بلا شك ان يظهر في الدقائق وفي التوقيت المهم للغايه مر بشكل رائع سلم الكرة الى الجيش اليمنى الى الامام بينية للمنتخب اليمني متابعة من الحرابي والتسديدة الكرة ابتلاء الطويلة ولقطة جول المنتخب اليمني الله, الله الله الله الله الله الله الله الله الاسرار العجيب المتابعه الجميله الهدف الجميل الكره السريعه الجمله الواضحه يفرح نعم المنتخب الجماهير المنتخب اليمني يفرح جماهيره في المدرجات وسط هذه الارجاء وسط هذه الكره وسط هذه الجمله شاهد اللقطه، شاهد اللقطه، العرضيه, العرضية الرائعه، الحرابي اما كان خلف الكره نعم، الحرابي او البرواني محمد، البرواني محمد في اللقطه الماضيه، الكره من عصام رجمان إلى من الكرات التي تضرب الدفاع بهذه الصورة نعم من الكرات التي تصعب على المدافعين الكرة تلعب عالية طويلة من أمام الجميع وصلت في فرصة قوية الله كل المنتخب اليمني الله على هدف ثاني هدف ثاني في هذه اللحظات هدف ثاني في هذه الدقائق يفرح من خلالها جماهير المنتخب اليمني الله الله الله الله الله الله الله الله, الله. وسط المباراه وسط الاجواء اجواء رائعه جدا في هذه الدقائق هدف جميل عن طريق الجميل عبد الرحمن عبد الرحمن الذي نعم يظهر في هذه الصوره نعم يظهر في هذه الصورة وفي هذه اللقطة، أجواء جميلة، دقائق رائعة، مباراة صعبة، رتم سريع، شاد الكرة الماضية، كرة عالية، طويلة، راسية، متابعة، هناك هدف جميل عن طريق عبد الرحمن الخضر، عبد الرحمن الخضر الذي يسجل الهدف الثاني للمنتخب اليمني، مباراة جميلة، مباراة رائعة، شاد الفرحة بعض من الامور الايجابيه وبعض من الامور التي تنعكس بشكل سلبي ولكن ليس كل شيء الكره الى ركله ركنيه المنتخب الاردني يقدم مباراه كبيره رغم التاخر الكره بتلعب عاليه عرضيه الله جول للمنتخب اليمني الله على هذه الاجواء على هذه الاجواء وعلى هدف جميل اطولهم قامه اقربهم الى المرمى هدف رائع هدف جميل هدف يظهر في اللحظات الاخيره من هذا اللقاء عبد الله الدقين المدافع الذي دافع بكل روح وظهر كهداف في اللحظات الاخيره الله الله الله الله الله, الله, الله, الله شاهد الفرحه ومع هذه الكره يوني حكم اللقاء الاستاذ مهر العليم نهايه هذه المواجهه دموع الفرح نعم ثلاث نقاط ولكن ليست ثلاث نقاط فقط بل نتيجه ومستوى بكل تاكيد هذا الهدف الثالث الجميل والرائع هناك من المدافع الرائع الذي ظهر المدافع الذي يتلاعب لاعبي منتخب البحرين امام خط منطقة الجزاء وهنا كرة تعود الفرصة يمنية منتخب اليمن بدأ يعمل بدأت التنسيق موجود هل يعود إلى الخطأ هل يعود إلى الخطأ محمد البرواني يحاول ما بين خمس لاعبين البرواني يفضل لعب الكرة على الرواق عند عصام ردمان ينقلها عرضية حارس المرمى الله الا بضع دقائق ومنتخب اليمن يعلن الافراح يعلن ان السعادة عادت الى اليمن السعيد بواسطة هذا المنتخب البرواني وضع الكرة في المرمى لاحظ هنا المهارة الحاضرة راسية وخروج خاطئ من حارس المرمى ومن ثم محمد البرواني اكملها لاحظ هنا الراسية حارس المرمى لم يخرج في الوقت السليم وبالتالي ما كان سليما في اللقطة الأخيرة هو هدف محمد البرواني اليمن هدف البحرين لا شيء والبرواني يضع ثاني أهدافه في البطولة نعم فعلها في مرمى الأردن تلعب كرة في منتصف الملعب نقلة طويلة من عناصر منتخب البحرين لكن القطع يأتي من أنور أنور ينقلها إلى الأمام البرواني محمد محمد محمد يبحث عن العناصر يسدد من هذه المسافة الله وضعها في التوب وضعها في قمة المرمى ومحمد البرواني يعلن عن أن اليمن تتقدم بهدفين من النهضة وفي الدمام منتخب اليمن يحرج البحرين كثيرا كثيرا كثيرا وهنا البرواني الله هذه كرات سوبر ماريو، هذه كرات ماريو بالوتيلي وليس كرات البرواني الصغير، ليس كرات هذا اليمني، لكنه فعلها واثبت ذلك في الدمام، منتخب اليمن يجعل منتخب البحرين في وضع حرج، المنتخب اليمني الان تلعب الكره للعب حمزه الصرابي ممتازه جدا محاوله الله عذر الخضر في هذا الشوط ايضا وعبد الرحمن لف وداعا عبد الرحمن تلاعب بهم كيفما شاء ووضعها اينما يريد والعرضيه من حمزه قلت لكم بان هذا اللاعب يلعب في مركز الجناح عرضيه مثاليه هنا بالقدم اليمنى وضعها حمزه او كان خلفها عبد الرحمن الخضر نعم اوقف الكره بالقدم اليسرى ولف ودار ووضعها في اليمن في تنفيذ هذه الركنيه كم اضاف حكم المباراه السيد خالد خليل دقيقة واحدة حمزة ينقلها في منطقة الجزاء رأسية الله منتخب اليمن يضع الرابع منتخب اليمن يضيف الرابع في هذه اللحظات ماذا يجري في أرضية الملعب يجعلها تاريخية يا سعيد يا شعبان رأسية وأي رأسية مباشرة مباشرة في المرمى حاول من خلالها حارس المرمى محمد الخلاقي لكن من المستحيل وأي كرة ثابتة ينفذها هذا الحمزة وحمزة السرابي نعم يلعب الكرات الطويلة بشكل دقيق جداً وراسيه سعيد شعبان تسجل الرابع لليمن بخميس هو الحارس والان غير غير المدرب واتى بمحمد الخلاقي وبالتالي الخلاقي ايضا تلقى اربعه اهداف لذلك العله في المدافعين الله هذا منتخب لاتيني وليس منتخب يماني والكرة بهدف الخامس الكرات الضاربة من خارج منطقة الجزاء بات يشتهر بها منتخب اليمن والمحاولة كانت من الخارج من مسافة بعيدة لاحظ من أي مكان 35 يارد ربما نعم منتخب اليمن وعادل يضع الهدف الخامس مع العارضة الافقيه أن لحارس المرمى أن يأتي بها وبالتالي وضعها في المرمى ولا. هدف الخامس لمنتخب اليمن كرة لاتينية في ارضية الملعب طريق الخشونة في الحد من خطورة المنتخب اليمني تنقل الكرة ارضية الله اليمن يا اليمن يا اليمن تضع الهدف الاول في هذه اللحظات بعد ممتازه حارس المرمى المتالق لن يظهر في هذه اللحظات وبالتالي اليمن السعيد يطلقون الافراح اليمن السعيد بدأوا يفرحون بدأوا يتغنون بهذا اليمان الصغير أي عرضية قاتلة قاتلة على المرمى كان صعب جدا على حارس المرمى إبعادها نعم أشكر الله نعم أسجد كثيرا فمنتخبكم منتخب متألق وهذه هي نتاج هذا الفريق المنتخب الذي ودي لاحظ هنا سعيد شعبان عرضية على المرمى حارس المرمى الأقفاء في الإبعاد الله يا عبد الرحمن الخضر راسيه عبد الرحمن الخضر وتبعد من مدافعي المنتخب السوري الى مناطق الامان وكل الكرات التي يبعدها الدفاع السوري تذهب مباشره الى الدفاع اليمني الذي لديه امكانيه كبيره في عمليه بناء اللعب تلعب الكره الان هل هنالك انهيار سوري في هذه الدقائق هل هنالك استسلام تسديده مباشره الفرصه الله اليمن السعيد اليمن السعيد اليمن الكبير برازيل الجزيرة ينجحون هنا في قتل المباراة في قتل المباراة إلى النهائي إلى النهائي لا يريدون المغادرة يريدون البقاء في الدمام يريدون الحضور في الدمام مبروك لكل اليمن مبروك لاهل اليمن واليمن السعيد يقول كلمته ورصاصه الرحمه حضرت من حقهم ان يفرحون ومن حقهما ان يعبروا عن ذلك في البكاء فان اليمن مدروح فان اليمن الذي يقولون عنه اهل العرب بانه اليمن السعيد لا يمر بحال تسر كل مدون وصديق والكرة في المرمى رصاصة قاتلة هذا هذا ردمان وعصام ردمان يذهب باليمن إلى المباراة النهائية لا مشكل بمن يأتي فهم حققوا التاريخ فهم في المباراة النهائية لأول مرة في تاريخهم في هذه البطولة هم يحضرون وهم يلبون نداء اليمن الآن حكم المباراة يطلب من اللاعبين العوده الى مناطقهم اليمن تفرح وردمان يقود اليمن الى المباراه النهائيه الكل كان في ظن كبير بان المباراه ستذهب الى ركلات الترجيح وضاح انور حارس مرمى المنتخب اليمني هنا عبد الرحمن الخضر عبد الرحمن مرر الكره هجوم منتخب اليمني خطيره جول اه السعيد اليمن السعيد وعن طريق باب اليمن امباب اليمن محمد البرواني جول لليمن هدف للمنتخب اليمني فرحه الجماهير الجماهير الكبيره اليمنيه هنا على المدرجات هنا على المدرجات وهناك ثلاثين مليون يمن الان بفرحه عارمه بفرحه كبيره وافرحي افرحي يا صنعاء هذا الهدف هذا الهدف عن طريق محمد البرواني باب اليمن كما يلقب هناك من الجماهير اليمنيه وبالتالي دول لليمن محمد العيسى الثانيه للمنتخب السعودي العيسى اه رد هوضح رد في نفس المكان اللي ردها محمود البريع هذه المره وضح. ضاعت على المنتخب السعودي شوف اليه وبالتالي شوف رده الفعل السعودي واليمن حسين القانان بمواجهة وضاح وضاح وضاح اليمن السعيد افرحي يا صنعاء، افرحي يا عدن، نعم هكذا اليمن السعيد بركلات الجزاء الترجيحية بطلاً لبطولة اتحاد غربي آسيا للناشئين، لبطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين بالنسخة الثامنة في الدمام في الدمام في الدمام وضيعها الركله الاخيره حسين الطاها وبالتالي وضاح وضاح وضاح من يمن السعيد من يمن السعيد برافو برافو برافو, برافو برافو برافو برافو برافو برافو الله على اليمن وما قدم اليمن من خلال هذه النسخه هذه البطولة وبالتالي المنتخب اليمني من مباراة الى مباراة من انتصار الى انتصار مبروك للشعب اليمني مبروك للمتخب اليمني نعم هناك ثلاثين مليون يمني الان هو فرح هو فرح بكل تأكيد والفرح العالم الان الكبير في صنعاء في عدن في تعز في دمار في المكلة في باجل في الملاوعه في بيحان في طبعا الغيضه وغيرها من المحافظات اليمنية وبالتالي اليمن اليوم وهذه وحتى عصام ردمان واحد من الاسماء الجيده هنا المنتخب اليمني والفرحه الكبيره والكابتن حمزه السرابي حمزه السرابي وكاس البطوله ويرفع الآن للمتخب اليمني مبروك مبروك لأبناء اليمن مبروك لناشئة اليمن مبروك لشعب اليمن مبروك لثلاثين مليون يمني مبروك لكل العرب هذا التنظيم كذلك الرائع والبطولة الرائعة التي شاهدناها إذا المتخب اليمني بطلاً لبطولة اتحاد غربي آسيا للناشئين المقامة في السعودية بالنسخة الثامنة وبالتالي للمرة الأولى طبعاً هي بتاريخه ويظهر بطل جديد ألف ألف ألف مبروك للمنتخب اليمني